عند الحديث عن البيئة فإننا نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية كونه لا يرتبط ببقعة جغرافية معينة أو مجموعة محددة من الناس فالبيئة تتعلق بكل الأحياء والجمادات أقسام البيئة البيئة الطبيعية تضم العناصر التي أوجدها الله ولا دخل للإنسان في إيجادها أو استخدامها كالبحار والصحاري والمياه السطحية والجوفية والحياة النباتية والحيوانية البيئة المشيدة وهي البيئة التي أوجدها الإنسان وهي تشتمل على الجانب المادي المتمثل بالملبس ووسائل المواصفات والمسكن إن الإنسان باعتباره هو الكائن الوحيد الذي يتصف ويتميز بعقلانيته فإنه يترتب عليه دور كبير في المحافظة على البيئة والتفاعل معها بشكل إيجابي لا يضر بالطبيعة الأم، غير أن سلوكياته اليوم ومع تقدم الصناعة والتكنولوجيا في كافة المجالات تأخذ منحا سلبيا ما نطلق عليه مصطلح التلوث تلوث البيئة هو دخول مواد غريبة على مكونات البيئة وقد تكون تلك المكونات كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية مسببات التلوث إلقاء النفايات الصلبة على الأتربة إلقاء المياه العادمة في مياه البحار والمحيطات والأنهار حرق النفايات بغية التخلص منها دخان المصانع والسيارات استخدام الكيماويات الزراعيه استخدام الاسلحه المختلفه والحروب مقالع الحجارة والكسارات طرق الحفاظ على البيئة إن المحافظة على البيئة إحدى أهم الأهداف التي تطمح حكومات الدول إلى تحقيقها ولتجنب بيئة مليئة بالمخالفات والفضلات هنالك بعض الطرق الممكن اتباعها من هذه الطرق تجنب حرق القمامة لأن الدخان والغازات الناتجة تؤثر بشكل كبير على الغلاف الجوي والهواء. تجنب رمي المخلفات في أماكن عشوائية بل يجب وضعها في المكان المخصص لذلك تجنب استخدام الغاز البترولي والتعويض عنه ببدائل صديقة للبيئة كالفحم تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة لما لذلك دور في توفير الطاقة إعادة التدوير حيث أصبحت هذه الصناعة منتشرة حالياً في جميع البلدان وهي من أفضل الوسائل لاستغلال المخلفات وإعادة صنعها مرة أخرى